Христос народився, дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні п'ятниця 10 лютого 2023 року Божого, а в нас в Україні вже 352-й день повномасштабної кривавої війни. Упродовж вчорашнього дня, сьогоднішньої ночі, Україна переживає потужну атаку, масовану атаку російських ракет. Різного виду іншої зброї. Зараз у тій хвилині по всій країні оголошена повітряна тривога і повідомлено про те, що ворог уже випустив е, ракети по усіх нас із своїх стратегічних бомбардувальників. На лінії фронту йдуть тяжкі бої, їхня е, е, інтенсивність, на жаль, не зменшується, а навпаки, має тенденцію до збільшення і загострення. Вчора лише по е, нашій Харківщині і Заборіжжі ворог випустив 35 ракет. 17 з них цієї ночі впало тільки протягом однієї години на наше багатостраждальне Запоріжжя. Властиво за останній рік це наймасованіший ракетний обстріл цього м -м, мужнього міста. Постраждала наша навіть Хмельниччина цієї ночі. Ворог ракетами ударив інфраструктуру міста Шепетівка. Постраждало від ракетного удару вже Криворіжжя на Дніпропетровщині. Лише по місту Краматорську на Донеччині було запущено дві ракети упродовж останньої доби. І знову ми встаємо. Під завивання сирен повітряної тривоги. Я прошу усіх наших е, е, слухачів е, в Україні не нехтувати сигналами повітряної тривоги і е, е, спускатися в бомбосховища. Тому що ворог завдає масованої ракетної атаки, і ми не знаємо, куди прилетять ці е, російські подарунки з неба. Але ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що ми маємо силу, мужність, мудрість для того, щоб обороняти свою батьківщину. І навіть під звук е, сирен ми хочемо, щоб нас почув світ. І ми хочемо сказати у цей зимовий засніжений ранок Україні, що Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Ми з вами впродовж останніх днів роздумуємо над тим, що таке є наше особисте людське і християнське покликання. Бо, зокрема, в таких драматичних обставинах війни кожен з нас мусить віднайти сенс свого життя і служіння, мусить сповнити, те завдання, ту місію на добро своєї церкви, свого народу, яку нам дарує Господь Бог. Ми мусимо для того, щоб перемогти, для того, щоб могти жити далі, відповісти на це Боже покликання. Ми вчора з вами згадували про те, що Господні покликання часто не мають якоїсь, чіткої очевидності. Господь Бог кличе, але не кричить. Господь Бог запрошує, але не примушує. Господь Бог пропонує, але не забирає у нас можливості вільного вибору. На покликання потрібно нашої особистої відповіді. Покликання і відповідь. Це є ці правила, ця динаміка, у якій народилося священне Писання. Ця динаміка, у якій був заключений старий заповідь. А відтак це є спосіб життя християнина у новому заповіді. Господь Бог кличе, а людина свідомо і добровільно у любові до Нього – в довірі до нього йому відповідає і йде за ним. Тому часом обставини нашого життя можуть бути перешкодою для того, щоб ми почули, зрозуміли це наше Боже покликання. Ми живемо дуже часто серед шуму, гамору. і так багато інших пропозицій для нас особисто, що ми можемо зробити у нашому житті. Багато різних варіантів, як обрати свій особистий життєвий шлях. І часом той лагідний Божий голос може бути заглушений криком, сміхом, гуком людського недбальства чи навіть людської хтивості. Часом наші особисті пристрасті, дбання про... Е е Вигоду, намагання за всяку ціну знайти собі щось, що є найлегше у тому житті, плисти за течією, може заглушити, притемнити і наш розум, і наше серце. Отож, щоб почути Божий поклик і на нього відповісти, нам потрібно налаштуватися на глибокі слухання Божого Слова та звернути на увагу нашу на деталі щоденного життя, навчаючись прочитувати події очима віри та залишитися відкритими на несподіванки Святого Духа. Прочитувати очима віри навіть драматичні обставини війни. Лише так можна відчитати, збагнути, почути цей поклик Божий. Який сьогодні, в цей день, звернений до нас. Християнське покликання має завжди пророчий вимір. Як це нам свідчить Святе письмо. Ми мусимо мати відвагу, щоб відповісти на це Боже покликання. Бо коли Бог до чогось покликає, нам спочатку видається, що Господь Бог кличе нас до неможливого. Що те що Він перед нами відкриває, до чого нас веде, перевершує наші людські можливості. Господь Бог завжди кличе до Великого. І тому ми кажемо, що це покликання завжди має пророчий вимір, бо часом воно нас заставляє іти проти течії, побачити щось такого, чого інші не добачають, зважитись на щось таке, від чого усі інші Немов вітер, що здіймає пилюку, так і пророк турбує фальшивий спокій сумління, сумління, яке забуло про Господнє Слово, про Його заповіді, Боже Слово, яке допомагає розпізнати події у світлі Божої обітниці. Ми не повинні очікувати того, щоб бути досконалими, аби відповісти на покликання, ані боятися своїх обмежень та гріхів, а лише з відкритим серцем прийняти Господній поклик, почути Його, розпізнати свою особисту місію в церкві та світі і врешті жити нею у нашому сьогоденні, сьогоденні, такому страшному і непевному, болючому, і е, е, не до кінця, можливо, зрозумілому, але дарованому нам Богом. Тому не біймося відповісти Богові, який нас кличе, тому що ми зможемо звершити велике лише Його великою силою, Його благодаттю і Його милосерд'ям. Боже, поможи нам пережити у довірі до Тебе ці страшні часи. Боже, дай нам почути Твій голос, який кличе нас до великого, до життя і служіння. Боже, Ти нас покликаєш бути свідками Твоєї правди, Твоєї любові у тому світі. Дай нам не боятися Твоєї істини. Дай нам силу і мудрість, зробити правильний вибір, правильний вибір як відповідь на Твоє покликання. А тоді ми отримаємо досвід істинної, справжньої свободи. Бо лише Твоє Слово, Твоя правда є визволяючими. Боже, поблагослови наше українське військо, поблагослови наших захисників і захисниць, наших рятувальників, усіх тих, які сьогодні...